Soc Pepe Almeria, diputat per Alacant del grup parlamentari Podemos Podem a les Corts Valencianes. En aquest exercici pressupostari el que hem intentat és aconseguir impulsar tots aquells factors que van a ser determinants en el canvi del nostre model productiu. Per una banda, hem recolzat el món del cooperativisme, el llançament de cooperatives en tot el nostre territori i també l'increment de la inversió en el foment cooperatiu. Hem estat al costat de la xarxa dels instituts tecnològics per fomentar la innovació i també hem que el projecte de llei per a l'Agència Valenciana de la Innovació. Hem estat també al costat de les entitats associatives per impulsar el nostre comerç i hem estat també formant part d'eixi gran pacte per als autònoms que hem fet tots els grups parlamentaris en les escoles valencianes. En el món de la cultura hem intentat recolzar algunes de les més grans indústries culturals. El primer agent cultural del País Valencià, que és el, el col·lectiu de les societats musicals, i també impulsar eh, la producció teatral per a eixe colectiu tan complicat i que està passant tan mal moments com són els actius, els sectors i actrius valencianes del nostre país.